Світлана бджільництвом займається 10 років. Приїхала з Воскресенська. В якості компенсації отримала 10 пакетів бджіл. К нам во двор прилетів рой. І ми після цього почали, я його поймала, муж був на роботі. І після цього ми почали займатися бджолами. Спочатку дві, три сім'ї, відводки по-чуть-чуть поділяли. І так почали, почали займатися. Як почалась війна, постійні обстріли, постійні вибухи, пчели почали... Ну, от этих звуков, э, сыпаться, слетать. И, ну, потеряли большую часть пасеки. Потеряли 30 где-то так. Мой сын служит и муж служит. Сын в Луганской области, а муж вахнут. Муж обрадовался, спасибо большое, рады. Говорит, ну я так не могу получить, ну пришлось мне получить. У Сергія з 93 вуликів залишилось 8. Чоловік приїхав з селища Шевченкове. Коли населений пункт почали обстрілювати російські військові, виїхав. Зараз повернувся та починає оновлювати пасіку. Ось такі пасічники, я бросив їх і втік. Лишився живий по мені. Дали 20, 20 пакетів, пчілки дивлюсь, добрі, крупні, посміхаються. Бачите? Жужжать мені. «Все буде добре. Написано, поки вони жужать, світ буде. Привезу, дам трохи оститів. Місце під них вже готове. Там все готове. Стіл накритий, квіти посаджені. Будемо жити. А це в мене дівки. А там теж дівки в мене. Ми на гарем. Я туди ходжу до дівчат своїх. Вони за мною розмовляють, вони мені посміхаються». «А що ви їм говорите?» Коли шкоднічають, ругають трошки, а коли добре себе ведуть, я їх палюємо, подобається то вони мені жужать, сідають на голову, на лице, гладять мене. 130 пакетів бджіл привезли із Закарпаття. Дорогу перенесли добре, говорить голова громадської організації Всеукраїнське братство бджолярів України Віктор Живанов. Це такий дуже сприятливий період перевезення, тому і обрали так. Бачите? Живі, живі і здорові, От, е, хоча у, там у їх набагато тепліше в Закарпатті. Вони виїхали, переживали, щоб їм не було тут душно, ну, вони такі поробили отдушини тут в стенді. А приїхали сюди, у нас плюс 4, ну їм добре, вони там вкупу збиваються. Пакет називається «Міні сім'я». Тут е, 4 рамки е, з бджолами і з розплодом. Ну, це. Діти і обстежені бджолами. От. Така, такий пакет пересаджується у вулик. От. Ті, кого вулики зруйновані, то нададуть і вулики. Директор товариства з обмеженою відповідальності Медовий стандарт Антон Чорний каже, ціни на бджіл виросли. Якщо до повномасштабного вторгнення пакет коштував 1200 гривень, то зараз 2500 гривень. Дуже багато бджілорів постраждало і немає того об'єму, з якими ми пчелерами працювали, ті, що були на Херсонському напрямку, Снігрівка. Вони, в общем, поки пчоли пропали, вони зараз не працюють. Звісно, ми лишилися цих клієнтів, з ким ми працювали. Ну, це буде добре. Зараз хлопці відновлюються на наступний рік. Напевно, буде вже добре. 3 травня відбувся перший етап допомоги. Другим буде доставка гуманітарної допомоги у вигляді кормів для бджіл, ветеринарні препарати тощо. Третій етап – з 4 по 15 червня доставка пакетів бджіл Пасічника, Миколаївщини та деяких районів Херсонщини. Гроші на придбання комах надала американська компанія Great Good Charities, говорить Віктор Живанов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.